mennään hii jos... No ajat ihan niitä sen normaalisti ajat. Ei oo mitään <tos> ei Joo. Eli sottu irti, ja noja on jo jostumis semmoinen. siellä, kun mä tässä osun. Okay. Hyvin kuule! Ihan ai, joku! Ihanaa! Ihan ihanaa! Katsotaan kun mä oon pentuna totani, hiekka montulla vetänyt. Ai ai! Aivan ai, huippu ihanaa! Lähteekö tää auki kun tästä kiertää? Joo. Vau! Vau! Laitetaanko tää Mä aloittaa